Наскільки скорочується життєздатність вапняної штукатурки, якщо будинок заморожується? Ну, це тільки життя покаже, тому що буде дуже сильно, воно дуже сильно зависять, буде, господі. Знову, знову вискочило. Тобто, із-за того, яка вентиляція в будинку, якщо вона гарна, то просл... буде слугувати довше. Якщо вона погана, то скоріше вийде з ладу, тому що чим більше волога, тим гірше воно противостоїть мор морозу. Якщо воно сушить, то воно морозу не боїться. Ось, і... ну, так, волога, а волога – це пов'язана з вентиляцією. Ось, і далі заморожування, тому що заморожувати можна так, що там, наприклад, відкрити вікна, а може так, що вікна закрите і мало утеплювача на першому поверсі, тому частина тепла вона потрапляє на другий поверх. Але в такому випадку на першому поверсі треба встановлювати більше радіаторів і робити розрахунок так, що вони будуть частково працювати на об'єм другого поверху, якщо ви хочете гарне опалення. Ось. А так якщо будинок буде заморажуватися то зв'язково вапняна штукатурка це не найкращий вихід все ж таки краще цементна вапняна тобто складний розчин робити